Бойова робота Сил оборони України та штурмова погода. Чинники, які впливають на вогневі удари ворога напрямку Дніпробузького лиману. Брудна із запахом. Фахівці водоканалу пояснили, чому вода у кранах неприємно пахне. Не припиняли діяльність від початку повномасштабного вторгнення. В Миколаєві продовжують працювати всі професійні театри. З 25 березня російські війська не завдавали вогневих ударів напрямку Дніпробузького лиману. Надії армії Російської Федерації впливають бойова робота сил оборони України і штурмова погода. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Силу оборони Південь Наталія Гуменюк. На ситуацію на Кінбрані впливає штормова погода, а також бойова робота сил оборони. Гуменюк припускає, що у ворога немає можливості постачати боєприпаси після того, як на півострові українські військові знищили польовий склад зброї. На косу не підтягують техніку і манометну озброєння, сказала Наталія Гуменюк. За прогнозами, протягом 28 березня шторм на Чорному морі буде посилюватись. Погода вплинула на стан корабельного угрупування Чорноморського флоту Російської Федерації. Воно зменшилось до 7,1 має один підводний ракетоносій із чотирма ракетами типу «Калібр». Ракетний удар ймовірний, але не може бути масованим. Армія Російської Федерації робить більше ставки наразі на авіацію, ніж на морські ракетоносії, пояснила керівниця прес-центру. За аналізом дій 26 та 27 березня, сказала Гоменюк, відомо, що противник активізував на південному напрямку використання керованих авіаційних бомб. Тим часом протягом останньої доби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 За моєю інформацією і за перепискою, це з 120 тонн Велику Олександрівку і 24 тонни господарства, які є ближче до Миколаєва, це Білизірський район, які можуть приїхати і отримати власне з Миколаєва. На сьогодні це ну, загалом 144 тонни.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 Хоч чуть-чуть допомога і то вже добре. Ну от посіємо 10 гектар, на семіна на наступний рік буде воно намість, 10 гектар якраз на наступний рік для нашої площі і буде вистачати цього посівного матеріалу. Хотілося б, звісно, більше. Хотіло б, щоб ще удобріння дали, захисту, захисту рослин, щоб дали нам ще ГСМ, тому що 22-й рік ми нічого не вбирали, ми посіяли у 21-му році озимі культури, нічого не вбирали за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 Найбільше проблеми аграрної галузі наразі зафіксовані у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях, де значні площі посівних земель заміновані або забруднені металобрухтом внаслідок бойових дій. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів Дмитро Соломчук, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Також чоловік повідомив, що в Україні цього року збільшать посівні площі під овочі, оскільки зараз в країні відчувається дефіцит таких культур. За моїми прогнозами, на, де окуповано, якщо взяти всі території, змінувати на цю весняну посівню всього не вдасться. І орієнтовно там 200-300 тисяч гектарів, напевно, що вони будуть засіяні, на жаль. Але, тому що змінування – це процес довго тривалий, але добре, що надходять автомобілі. Для механічного розмінування це вже його дуже сильно пришвидшує, і дуже важливо, що машини працюють не тільки по поверхні ґрунту, а й на глибину 60 сантиметрів. І ну, найголовніше, що вони зберігають життя тих же з ДСНС. Також працює більше 12 бригад Збройних сил України по розмінуванню спільно з ДСНС в цьому році. Менше будуть засівати кукурудзи, значно менше, мінімум на відсотків 20, збільшуються посів сої, збільшуються посів гороха, збільшуються посів ячменю ярого і всі аграрії ну, майже по всім регіонам України, коли все, що стосується ми господарства, збільшують площі під овочами, тому що не вистачає, особливо там цибулі, ми бачимо, яка ціна, Часно, що вона імпортована, вона не в українського виробництва, і не вистачало, так само інших овочів. До пункту роздачі питної води щоденно приходить місцева жителька Наталія. Жінка розповідає, набирає три баклажки очищеної води, технічною майже не користується. Кожен день по три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 Місцева жителька Надія постійно після миття посуду та прийняття душу технічною водою використовує очищену. Говорить, саме тому на тиждень необхідно набирати до 60 літрових баклажок. Отета на неділю мені вистачає шість саме бачоночків. Їсти готовлю та сама я полощу та самий посуду посуду. Ну і обмиваюся, звісно. Та саме, тому що е, якщо навіть обмився цією солоною водою, треба обмитися такою пресною водою. Просто соліно. То Другий раз от візьмеш, ну думаєш, та, по чистю зуби і тоді сполоснувся. А воно не те саме, не неможливо не почистити ні зуби, нічого в світі, тому що Неприятно. Причиною появи неприємного запаху технічної води стало перевищення норми фітопланктону, розповідає Валентина Андрієва, начальниця лабораторії Миколаєвводоканалу. Причинений наявністю води фітопланктону в дуже великій кількості, від 16 до 26 мільйонів клітин в одному сантиметрі кубічному.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 Національний банк України випустив пам'ятну монету на честь Миколаєва. Про це розповів мер міста Олександр Сінкевич. На Аверсі розміщено написи «2023 Україна» та «Малий державний герб України». У центрі – на тлі стилізованої карти міста, рядки із історичного роману Ліни Костенко «Берестечко». Є також стилізована композиція, яка говорить, що Миколаєв – місто суднобудування та морський порт. Праворуч – будівля єдиного в країні музею суднобудування і флоту. Логотип банкнотно-монетного двору на банку України. Це ліворуч. На реверсі напис Миколаїв міста героїв, що ділить поле медалі надвоє. У верхній частині композиція, що символізує спротив російському окупанту, у нижній стилізована панорама міста з його історичними і археологічними пам'ятками.